På. Och Nu ska vi egentligen bara böka. Sträva efter att vara rak över kroppen. Ta det upp och sen går du ner. Och sen byter ordning. Så pressar du med höger ena gången så pressar du upp med vänster andra. Undvik att gå upp med rumpan så länge som möjligt. Sträva efter att göra det här så rakt som möjligt i kroppen och så jobbar du bara upp och ner. Kom igen. Upp och ner. Det här ska vara så många. jag vet inte vad man ska kunna ta men du ska vara lite attackerande känslor. Du ska Bearbeta bollen, mosa bollen, trycka ner händerna i bollen, ligga tunga över bollen.